the curtains fly to catch the Jeg har tilladt mig selv rigtig meget og følge de muligheder, som, som kommer bød sig. Og også, øh, også følge øh, de ting, jeg havde lyst til. Øh, så det har, ikke, det har ikke været så drevet af, af hvad det logiske næste skridt være. Så jeg lagde ud med at undervise praktekskolen i Aarhus, lige da jeg blev færdig. Og efter nogle år der fik jeg mulighed for at tage til New York og blive involveret i et projekt, jeg ligger lidt nord for New York, hvor vi byggede en skole op, hvor vi arbejdede med lidt alternative måder at tænke uddannelse på. Så sådan det der spænd imellem at, under, altså at uddanne, og så selv have fingrene i noget meget konkret bygget designopgaver, og gerne gærten, hvor det også bliver lidt, lidt støvet og, og sådan noget, øh, over til, øh, til det mere undersøgende øh, kulturiske udviklingsarbejde. Det er sådan egentlig, sådan min, det er, det, det er det spændende i min karriere har. Det har selvfølgelig været meget nemmere at blive færdig og få et job. Og gå på det job hver eneste dag, og især for sin vøntsædel i slutningen af hver måned. Øh, jeg tror en af den største udfordring, det er jo hele tiden at skulle, være, øh, altså, hele tiden skulle navigere og hele tiden at skulle være sin egen drivkraft. Øh, fordi det, det, det, det er rigtig hårdt. Det er rigtig hårdt nogle gange, men det er også super befriende. Øh, og det giver, en, det giver en rigdom i de projekter, og det er spændende i de projekter, jeg beskæftiger mig med, som jeg ikke tror, jeg ville have fået, hvis jeg... Hvis jeg sad i et, i et quote fast job, Jeg tænkte jeg stadigvæk nogle gange på at få det. Nogle gange tænkte jeg også, at det ville være godt at have i nogle perioder. Det der med at planlægge og altså selv at få alting til at ske hele tiden, det er den største udfordring. Og så er det vigtigste er jo at finde nogle rigtig gode legekammerater. Like det hjælper rigtig meget. Og så ikke at være bange for det. Og der er dage, hvor jeg er bange for det. Der dag var jeg bange for, om det kommer til at gå, og hvad der nu skal ske, men det er, det er de færreste dage. Altså, systemer og systemer generelt, når man, når man lever den type professionel liv, jeg gør, er bare rigtig svært at matche. Altså, jeg passer ikke ind i de der bokse. Øh, den måde, jeg tjener penge på, passer ikke ind i de der bokse, og den måde, jeg nogle gange ikke tjener penge på, passer i hvert fald ikke ind i de der bokse. Øh, og det gør bare, at øh, altså i hvert fald personligt, at jeg kommer til at stå på, på ydersiden af systemet, så jeg kan ikke rigtig, så jeg kan ikke rigtig drage øh, nytte af det på, på den måde, som jeg skulle kunne. Så selvom jeg egentlig havde opkendt min dagpenge og troede, jeg var beskyttet, så kom jeg jo hjem, og så viste sig, at det var jeg, det var jeg ikke. Øh, og har så valgt at, at klamre. mig selv og klamre uden. Øh, og det kan jeg også sagtens. Øh, men. Men det er da rigtig ærgerligt, at fordi man arbejder lidt på, på, på kanten af, hvordan man normalt gør, at man, så ikke, at man så ikke kan have den samme beskyttelse. Det synes jeg da.